Trei polici subliniere tii au rupt în betaie subliniere i-au begat în spitalul minor, l-ar fi obligat să recunoască un furt video. Imagini subliniere ocante în România anului 2018 Trei polici subliniere tii au rupt în betaie subliniere i-au begat în spitalul minor de 16 ani. Ar fi vrut să, le conving să recunoască un furt. Perinii unui copil de 16 ani din localitatea Ardeana Guacuz 3 poliitice le-ar fi snopit în betaie Beiatul. Întâmplarea s-a petrecut, potrivit spuselor perinilor minorului, la postul de polie din localitatea vecin, Vinga. Liliana Petrescu a declarat ce unul dintre copiii săi a fost ridicat de trei poli minorul fiind benuit ce ar fi coautor al unui furt dintr-o locuință din localitatea Agu, scrie specialaragro. Atât mama. Cât ii fiul său, spun ce oamenii legii ar fi aplicat minorul o corecție fizic pentru a-l determina să recunoască un furt pe care, spun tot acetia, nu l-ar fi comis. Au venit trei poliitii, Raul Bibar, Silviu Ruien un poliist pe care copilul nu-l gunotea, dar nu cu maina de polie. L-au luat l-au dus la postul de polie din Vinga, nu din Agu, de unde suntem noi, unde l-au lovit în cap, peste picioare, la coastă-i peste mâini. I-au dat ochiul jos, copilul având dioptrimarii i-au dat cu în capi cu pumnii în coaste. Au vrut să, le fac să recunoască o fapt pe care de fapt nu a comis-o. La final l-au pus să semneze o declaraie betut la calculatorii au spus semnează aici, feminusii mei mei îi tot ce ai furat, iar copilul, de fric să nu mai fie betut iar a semnat, dar nu fia ce, nici măcar nu a putut să citească ce a semnat. Nu l-au luat doar pe el, ci pe un veiat, pe care l-au dus la arad, ca să ia amprentele, spune Liliana Petrescu. Cât despre presupusul furt, mama minorului de 16 ani spune ce, amânele ce ar fi vorba despre o pereche de papuci, ceva parfumuri îi bani. Acestea ar fi fost furate dintr-o casă din L-au luat pe copilul meu fiind și celălalt beiat munceau cu ziua la o casă din vecini, la nite lemne. Eu mai lucrez acolo, la un domn, unde mai fac curat. I fiind cei doi copii lucrau acolo. Paul E.T. s-au gândit ce ei au furat. Nu suntem o familie în street, dar copilul meu nu a furat niciodată, nimic. Tocmai de aceea mai muncea cu ziua pentru a îi mai câtiga un veniu. N-am auzit să fie betui violatorii criminali, dar au betut un copil nevinovat întâmplarea ar fi avut loc miercuri seara. Perii au dus copilul la spital abia joi. Acetia spun lea fosticele Este în continuare fric de acei polițiști, la adresa cerora, în trecut, au mai existat acuza de violene? Am sperat ce copilul se va simi mai bine a doua zi ce lucrurile se vor le muri, mai ales ce, din ce am auzit, au descoperit o parte din lucrurile furate în alt parte. Astăzi, însă, Copilul s-a simit foarte rău, l-a durut capul destul de tare, i a avut probleme de respiraie din cauza loviturilor primite la coaste, a ce am decis să mergem cu cu ea spital, a mai declarat Liliana Petrescu. Copilul de 16 ani a fost adus joi seara la unitatea de primiri urgene a spitalului clinic Judean de Urgen Arad, unde a fost investigat imediat de către medicii de gar. Acestuia i s-au făcut mai multe analize investigații. În urma acestor proceduri. Medicii au decis ce este mai bine dacă minorul le rămâne internat în spital, lucru care s-a întâmplat totodată. Perinii spun ce în cursul zilei de vineri vor depune o plângere la sediul inspectoratului de polie Judean Arad, împotriva respectivilor polii dar darice ce vor merge la serviciul de medicin legal cu rezultatele și documentele eliberate de ce trei de la Spitalul Judean. Am luat lectura cu purtorul de cuvânt al jarad Claudia Iuga, care a declarat pentru special ce, în urma unei sesizări la 112 seară. Colegii mei s-au prezentat la spital. În momentul de față se fac cercetări pentru stabilirea seterii de fapt. În mod normal. Parchetul ar trebui să se autosesizeze în acest caz și să fac cercetări, mai ales ce este vorba despre un minor care a fost dus la declarații IFRE prezent a unui părinte alturi. Pacientul internat la chirurgie ortopedie infantil a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral acut închis. Contuzie de coloan cervicalii plagă scoriat la gamba dreapt, a declarat curtorul de cuvânt al Spitalului Judecean Arad, Simina Roz, pentru special Arad.